Taas jälleen sääasema paskapäivä En jaksa näitä säälle tulleita paskapäitä Ne väittää etten tee mitä muka oisko Enten tentten söis runkkais vai tupak oisko no okay, ehkä tupakoin ja paskalta haisen Vältäen hommat ja vastaavanlaiset ei Luomilla sit tapaan Tinderis patsaavat naiset No joo Ketä mä koitan kusettaa, koska en nää, en nää ketään siviilissä en mä, en mä näy enää ikimissä Inti vie naisen, frendit, mielenterveydenki Antaa korvaiks sendit miksi on valtio renki? Vaik mukee antaa iltapalaks, mikro, mikropizza paskaa Ei auta, kuo menny jo pielen tseneys Inti opettaa vaittaa, vihollistaa vastaan Mun vihollinen ei ole venäläinen, vaan mielenterveys. Roi, kun sä aseman niin kuin konaket kun saaseman katos, Niin kun saaseman katos, Niin kun Aloikaskaudesta asti aika paska fiilis, aina ollut nike olo tsaareissa Sirpa viilis, lukuttanut aina kaksi neljä me tarvitaan ruokaa, ei aseita, sit olo helpottu, kun pääsi demonit silti äänki mu pääsi sällä. ei ne ei jätä rauhaa, ne ei anna rauhaa, siksi RK on annan laulaa, ei musta tulkona Gonakorpii Tästä nyt sit otan oppi, maailma ottaa vastaan mun komentoni, Sovellan sääntöi, tää on nopea ohi. Jumalata onneks mä pääsin säälle, asemalla lenkistä työnään pääsisälle. Nyt pääsen turvaan, nyt pääsen rauhaan, kun konaketju hivelee mun kaulaa. Roikun sä katos, niin kun konaketju roikun sä aseman katos. Saseman katos, niin kuin get you. Saseman katos, niin kuin konaketju Ei vittu, älä jätä Tai jos jätät niin, ihan sama Siis oli saa. Kiitos!